جی پا لے تو لگی میں نع مارے آئے آئی میں نعرا مارے آئے وہ ڈبدتا جانا سوبتا جانا سوالی من آئے